З веденням червоної зони змінились правила користування громадським транспортом. Водії мають перевозити пасажирів виключно за кількістю місць для сидіння. Це стало проблемою для жителів віддалених районів, говорить Ганна Паламар. Дівчина з корабельного району почала їздити на електросамокаті. Він мене дуже рятує в таких ситуаціях, я без перешкод добираюся до роботи за той же час, на автобусі я такий же час би витратила. Але є свої мінуси, погода і необлаштовані ділянки, якими необхідно добиратися. Якщо дистанцію, сказати, наприклад, від Коробельного району до Соборної, ну, десь хвилин 40. Обмеження торкнулись закладів громадського харчування, спортзалів, торговельно розважальних центрів тощо. Без наявності ковід-сертифікатів вхід до закладів заборонено. Керуюча кав'ярною Анна Беню говорить, через обмеження відвідувачів стало значно менше. «На жаль, ми не можемо приймати відвідувачів у середині. Працівники у нас повинні бути вакциновані обов'язково. Багато людей зробили другу вакцинацію. Люди можуть прийти замовити каву. Ми зробимо на з собою і, будь ласка, гуляємо біля парків на вулиці. На жаль, поки що не можемо приймати». Майстриня манікюру Валерія Карцева розповідає, в перший тиждень червоної зони клієнтів у неї стало значно менше. «Перші два тижні, звичайно, було менше людей. Одна-дві людини на тиждень, тому що всі були налякані, так як боялись, що в маршрутках вимагатимуть сертифікати. Піднялася паніка, зараз сталося цим полегше. Їх попереджають, що із собою необхідно брати сертифікати чи негативний тест». «Якщо минулого локдауну виділялися 8 тисяч для всіх працівників, зараз такого нічого немає. Але ми знаємо, що 3 листопада президент доручив прем'єр-міністру розробити такі пільги. Вони стосуються орендної плати. Це пільги за кредити та пільги за комунальні платежі. Як це буде, ми ще не знаємо, хоча зрозуміло, що це крапля у морі». За місяць перебування Миколаєва в червоній зоні мобільні групи щоденно перевіряють заклади громадського харчування, продовольчі та непродовольчі магазини на дотримання карантинних обмежень за період карантину в нас було вже от наразі на вчора, ну, по моїм даним, це 9945 об'єктів, які були перевірені за цей час. І якщо взяти загалом всі перевірки, то більшість з них була в складі мобільних груп, але окремо були перевірки, їх проведено то теж більше тисячі, коли фахівці просто теж просто служби, як моніторингові групи ходили на роз'яснення, розказували, як треба до дотрим відповідали на ті нагальні питання, які виникають у суб'єктів господарювання. Патрульні поліцейські перевіряли громадський транспорт, звертали увагу, скільки людей у салоні та чи всі в масках. За останній місяць патрульні поліцейські склали 12 адміністративних протоколів на водіїв за порушення карантинних обмежень. Ці протоколи направляються до суду і міра покарання буде визначатися судом. Хочемо наголосити, що в принципі, порушень таких значно менше, ніж за минулий локдаун. Водії йдуть там на зустріч, все розуміють». Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Юрій Гранатуров розказав про проблеми, актуальні для Миколаївщини в червоній зоні. Ну, «Перша, велика проблема – це дуже велика кількість захворюваних. Вона просто була на межі. Можливості медичної системи нашої. Проблеми з киснем, які періодично теж були. Проблеми з швидкою допомогою, яка просто фізично не встигала в пікові дні робити це дуже швидко. Ну, багато чого іншого. Паніка серед людей. За цей час в області розгорнули 2560 ліжок. А нам іноді кажуть: "Поставте ліжка в спортзалі". Та у нас вистачає місця. У нас вистачає ліжок. У нас навіть вистачає ліків. Нам не вистачає лікарів, анестезіологів, інфекціоністів, фахівців, медичних сестер, санітарок. Ось що потрібно. Станом на 26 листопада Миколаєвична продовжує перебувати у червоній карантинній зоні. Ніна Булах, Юлія Філімон, Василь Філімон, Сергій Коропятник, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.